Ipotezi incendiar în cazul conflictului din Siria, Rui ar fi luat pe Bashar al-Assad. Răspunsul Moscovei. Potrivit unor informații lansate de Schimius Arab, resubliniere, îl ar fi extras pe Al-Assad din Damasc. Bashar al-Assad ar fi părăsit palatul său din Damasc însocit de un convoi militar rusesc, de teama unor posibile atacuri din partea forcelor aeriene occidentale. Moscova a invitat de mai multe ori forcele occidentale la moderacie subliniind că ce ar trebui să evite întreprinderea de acțiuni care ar putea destabiliza ulterior care a aflat în război. Privit Chinius Arab, acest scenariu ar fi fost lansat pentru a crea panic printre sirieni, sublinierea ISE, îi demoralizeze. Moscova dezminte, însă informa a ea. Dimitri Sabin, coordonator al grupului parlamentar rus de contact cu Parlamentul Sirian. Sine ce Bashar al-Assad sublinierei familia sa sunt în Cleadamaasu, anume Realitatea punct. Pentru Moscova, apropierea de Siria avionului de vântoare americani este semnalul unei escaladri a situației sublinierei. Ieri poate fi văzut ca un element de intimidare, chiar dacă Statele Unite nu vor îndrăzni să lovească Siria în mod deschis, mai ales din pricina prezenței submarinelor ruse în Mediteran.